Mám rád, když je teplo, třeba dneska je krásně. A mám rád sluníčko, to se mi líbí tady v Texasu, že je pořád hezky, ale mám rád i sníh, rád ližuju. Já mám ráda jarní počasí. Mm, jako je v Austinu. Jo, <laughs> Ano. <laughs> A to u nás moc není, bohužel. Počasí takové, jako je dneska, takže slunečné, ale ne vedru. Mám rád, že je venku hodně teplo, protože i když mrzne nebo sněží, tak se musím hodně oblect, ale když je venku třeba 30 nebo 40 stupňů, tak mi to vůbec nevadí. Jaro, léto, zima i podzim. Teplo, když je teplo, ať je teplo, když je zima, ať padá sníh.